Це вулиця Зарічанська під час сонячної погоди. Під час злив влітку її затоплює, що створює труднощі з рухом як у водіїв, так і у пішоходів. З 2021 року тут будують зливову каналізацію. Дощова вода стікатиме у водовідвідну канаву і тим самим звільнятиме вулицю від потопу, розповідає виконувач обов'язків начальника управління комунальної інфраструктури міста Василь Кабальський. Там протяжність 360,5 метрів даної канави, вартість робіт в поточному році складає 4, 8, майже 5. Ремонтні роботи із відновлення дорожнього покриття планують завершити до кінця серпня, говорить майстер виконроб Володимир Манзелевський. Прокладаються значить, труби ливньовки, через певний період, через певний відстань прокладаються, встановлюються колодці смотрові, щоб в процесі можна було продивитися, проконтролювати деякі засори і все остальне. Майстер виконроб говорить, зливова каналізація має звільнити від води підвали прилеглих будинків, які також може затопити під час зливи. А цей підвал житлового будинку знаходиться за кількасот метрів від місця, де ведуться ремонтні роботи. Мешканці використовують його і як тимчасове укриття на випадок тривоги. Земля у підвалі зараз волога, а під час зливи вода підіймається до 15 сантиметрів, розповідає його мешканка Галина Гутник, та показує щитову з електроприладами, яку періодично підтоплює. Каже, спроб звертались до міської ради. Там той колодязь, який є на дорозі, він не справляється і вода повертається до підвалу. Була і відповідь, і там написано, що потрібно добудовувати допоміжний Колодязь, тому що вода не ви в низині, а вода не справляється. Укриття ми зробили, але там каналізація підтоплює укриття і під час тривоги, куди нам ховатися? в воді стояти. Під час дощів так само топить і саму ділянку вулиці, каже Галина Гутник. Коли тут проживаю, вже 34 роки, то дійсно в чобітках йдемо, а машини зупиняються. Діана Колесник, Світлана Крентовська, новини на Суспільному, Хмельницький.